Gränsetjänsten belyser det informationsbehovet som finns. För det finns väldigt mycket du behöver känna till innan du sätter igång med din verksamhet över gränsen mellan Sverige och Norge. Som företagare så reser du ju till exempel ofta med personal över gränsen. Du är med dig en vara. Vad behöver jag känna till vad gäller företaget, varan och personalen? Jag kommer från Skatteverket och finns i Karlstad. Och vi är ju här idag för vi är ju en av de myndigheter som gränskänslan samarbetar med. Vi försöker och hjälper företagen och delar isär de olika frågor som vi tror att de ställs inför när det gäller inom skattområdet. Att man tänker på hur blir personalen beskattad? Vad ska jag göra för mitt företag i Sverige eller Norge till exempel? Blir det moms? Blir det inte moms? på mina affärer som jag åker iväg med. Så vi försöker att bena de här frågorna för företagen så att de är bättre förberedda och kan göra bättre affärer. Ja, det har varit en jätteintressant dag. Mycket information och jag tycker jag får nästan en karta vart man vänder sig om man har funderingar. Jättemycket att ha att tänka på men det syns ju ändå att det finns lösningar på alltihopa. Vad man vet vart man vänder sig. Nej, alltså det kurser här idag har varit väldigt lärorikt. Och Det ska hjälpa oss att sätta lite mer i system när vi går över våra rutiner för hur vi gör med gränsövergångar. Inte bara Norge och Sverige, men vi har också väldigt mycket i Europa. Någonting som jag tog med mig hem det är att det är väldigt mycket regler och förordningar. Men samtidigt är det lösbart alltihopa och det har vi fått med mig efter den här dagen. vart jag ska mig. En sak som jag skulle vilja att de har med sig från den här dagen och det är ju att de tar reda på vad som gäller för sig och sitt företag. För det skiljer sig åt ifrån bransch och typ av verksamhet som man bedriver så fråga ingen annan utan ta reda på vad som gäller för dig och dina förutsättningar när du ska göra affärer med Norge. Vi har samarbetspartners från Svinesund i söder till Nordkalotten i Nord. Både organisationer och myndigheter tillsammans och hjälps vi åt så att företagen ska få den absolut bästa hjälpen utifrån sin situation.